أنا ياما زاد عن حده أنا ياما تعملت ويش يا زاد عن حده يحسب إنه معه سلطة غدا في حسبي ذا يحسب إنه معه سلطة غدا في حسبي ذا أنا, أنا, أنا الحاكم أنا السلطان أنا الحاكم أنا محمد العريس وربنا يسعدك يا مهيوب وبارك نساني تنسيت يلح قلبي ومليت كتب اسمي على بيت عزيزي نفسنا ينقل أنا الحاكم أنا الحاكم أنا سربا أنا اللي حداني ما تحداني، اللي نبض حداني أنا ما تحداني، أنا اللي بكيس عزيز النفس ما ينساني، هرب اللي بكيس ما بنيراني، نسي أنا اللي الحاكم، أنا السلطان، أنا الحاكم، أنا السلطان اشتركوا سب حط وين ما بتروح وين وين تطبوا قلبي معاك سميني سميني آه سميني سميني سميني سميني سميني وانا سميني سميني سميني سميني سميني سميني سميني سميني يا شباب. أصل عريس بيجي. أردت أصل عريس على هذولين بعد الظبط. تبص ما واصل على عين حاضر.